Sezóna je docela příznivá. Ten začátek prázdní nebyl nic moc, těch prvních 20 dní, ale teď se to vyčasilo je opravdu nádherně. Chodí sem kolem dvou a půl až tři tisíc lidí denně, takže jsme úplně bez problému na nějaké průměrné návštěvnosti, která odpovídá tomu datumu, který dnes je. A Na koupaliště všechno běží, je to myslím si super a hlavně teď v pátek, sobotu a neděli budeme pořádat první noční koupání. Noční koupání je od 9. od večera do 23. 30. a běží i to bogány a je to všechno bezvadný a chtěl bych všechny pozvat. Standardní otevírací doba koupaliště jaká? Od pondělí do pátku jedeme od 6 do 20 hodin. V sobotu a v neděli jedeme od 9 do 20 hodin. Pokud máme noční koupání, tak noční koupání je od 9 večer do 23.30. Je. Mohl byste říct, jaký doprovodné služby nabízí koupaliště. Tak jsou tady tobogány, z máme zde plážový volejbal, máme zde nějaké dětské hřiště a hlavně bude probíhat tancování ve vodě pro děti i pro dospělí přes víkend by to mělo probíhat.